بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُون صلی علیہ رسول اما بعد احباب گرامی ہمارا آج مختصر القدوری کا چھٹا سبق ہے آج کا ہم چھٹا سبق مختصر القدوری کا باب و صفتِ سلاد سے پڑھیں گے باب و صفتِصلاط یعنی نماز کا یہ باب ہے نماز کے طریقے کے بیان میں وہ فراض الصلاطی سطۃۃََ دیکھیے نماز کے جو فرض ہیں وہ چھ ہیں فرائض الصلاطی سطتَََ نماز کے فرض چھ ہیں نمبر ایک تحریریمت و تحریمہ کہنا نماز میں یہ فرض ہے و اور قیام کرنا نماز میں یہ فرض ہے و اور مطلق رات یہ بھی نماز میں فرض ہے ور رقو بھی فرض ہے و اور سجدے بھی فرض ہے ولقاعد العقیرت اور قاعدہ عقیرہ بھی یہ بھی فرض ہے مقدارتشاہدی تشاہد کی مقدار یہ فرض ہے تشاہود کی مقدار قائدۂ اخیرا یہ فرض ہے وہ ما زادہ اعلی دلق فہو سننا اور جو اس سے اوپر ہے یا اس کے معصواہ ہے وہ سنت ہے یعنی یہ نماز کے اندر چھ فرض بیان کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ سنن و واجبات میں داخل ہیں لیکن فرائض میں داخل نہیں ہیں دیکھیے ذرا وہ ادا دخل رجلفی صلاحتی ہی کہ جب داخل ہو آدمی اپنی نماز میں یہاں سے سب سے پہلے نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ ابتدا سے آخر تک نماز کیسے پڑھیں گے ارادہ خلر فی صلاحت ہی جب آدمی اپنی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے کبرا کب سب سے پہلے تکبیر کہے و رفا ید مات تقبیر اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ حتیٰ بہا مئی ہی شہمت ادو حتیٰ کے برابر کرے اپنے ان ہاتھوں کو اپنے حتیٰ کے برابر کرے اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے کانوں کی لاؤ تک ابہامئی کہتے ہیں اباہام کہتے ہیں انگوٹھے کو ابہامئی اپنے دونوں انگوٹھوں کو شہمت عزو نئی ہی اپنے دونوں کانوں کی لاؤ تک ف انقال پھر اس کے بعد کیا کہے تقویر کے بدلے اگر کہے یعنی اس کو اللہ اکبر کہنا چاہیے تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں فنقالہ بدلاََ منت تقبری اللہ اجل و اعظم ابل او آظم او او او اول اب او الرّحمٰن اکبر اجز اہ این دبی حنیفت و رحمہ اللّہ تعالیٰ و دیکھیں وقال اب یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہجوز اللہ عقول اللّہ اکبر او اللہ الکبر او اللہ القبیر دیکھیے ذرا اس کو کہ اب پس اگر آدمی تقبیر کی جگہ پر بدلا منت تقبیر اور اگر نمازی نماز پڑھنے والا تکبیر کی جگہ پر اللہ و اجل کہہ دے یا اللہ اعظم کہہ دے یا الرحمٰن اکبر کہہ اجزایندہ بھی حنیفہ و محمد تو یہ طرفین کے نزدیک نماز میں کافی ہو جائے گا وقال ابو یوسف امام ابو یوسف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز میں کافی نہیں ہوگا یہ نماز میں جائز نہیں ہوگا یعنی اگر اس کے علاوہ باقی کہہ دیا تو امام طرفین کے ہاں امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے ہاں اور امام محمد علی رحمہ کے ہاں جائز ہوگا اور امام ابو یوسف علی رحمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا دیکھیں اس مسئلے کے اندر فتویٰ جو ہے وہ طرفین کے قول پر ہے کہ ان کے ہاں دیکھیں نفس نماز تو جائز ہو جائے گی لیکن واجب کو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ کہنا واجب ہے واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز مقروف ہوگی آگے دیکھیں آگے فرمایا کہ ویاح تمید و بید یمنا اعلسرا اور پھر رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اور پھر رکھے ان دونوں کو تحت سراتی اپنی ناف کے نیچے اور پھر اس کے بعد کہے صبح اللہم وب حمدی کا و تبار و قسم کا کا ولا الا غیر اور اس کے بعد ویستاز بلّہ من شیقان رضیم یعنی آعظ بلّہ من شیقان الرجیم پڑھے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے دیکھیں اس کا کیا معنی ہے یہ سنا جو ہم نے پڑھا سحان کا و عمل حمدی کا وتبار قسم کا وطع جدو کا ولا الََ غیر اے اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی پاکی بیان کرنا اور ہم اپ اپنا اور ہم اپنا رہے ہیں آپ کی تعریف کو اور بہت برکت والا ہے آپ کا نام اور بہت بلند ہے آپ کی بزرگی اور نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا اس کے بعد تاوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے تاوذ اور تسمیہ کے بعد اور پھر اس کے بعد وہ یوسر البحیمہ یعنی تاوذ اور تسمیہ دونوں آپ ایسا آواز میں پڑھیں گے سم امام ہے وہ بھی ایستا آواز میں پڑھے گا مقتدی اگر یا اکیلا شخص پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایستا آواز میں پڑھے گا سمہ یکر و فاتحت پھر اس کے بعد صورت فاتحہ پڑھی جائے صورت الماح اور اس کے ساتھ کوئی صورت میں جائے او صلاثات آیات من اصورتشا ای یا پھر جس صورت سے چاہے کوئی سی تین آیات ساتھ ملانا چاہے تو تین آیات ملا سکتا ہے ویدا قال الامام اور جب امام کہے ول تو پھر یہ کہے آمین اور ساتھ مقتدی بھی کہیں اور مقتدی اہستہ سب یہ اہستہ آواز میں کہیں سم یقبر او یر اور پھر رقو کرے پھر تکبیر کہے اور یر اور رقو کرے و یا تمید و بیدی اور رکھے یا پکڑے یا تعمید و بید ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑے اپنے ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو یعنی یا تمیروں کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا سہارا دینا اور اس پر لگانا اپنے ہاتھوں کو کس پر لگائے اپنے دونوں گھٹنوں پر یعنی رکو کر کر لے رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر اس کے بعد اور کھولے اپنی یو فرج و اور اپنی انگلیوں کو کھول کے رگے و اب سوتو ذہ اور اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے و لا یرف ا اور نہ بلند کرے اپنے سر کو و لاین کو سوہ اور نہ جھکائے اپنے سر کو وہ یقول فی رقو اور کہے اپنے رقو میں سبحان ربی العظیم ثلاثن تین مرتبہ یعنی یہ تسبیح اپنے رکوع میں تین دفعہ کے ہے اور کا ادنا ہو اور یہ سب سے کم ہے یعنی کم سے کم اپنے رقوع کے اندر تین دفعہ تصویر پڑھے باقی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تین سے زیادہ دفعہ تاک مرتبہ جائز ہے پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ گیارہ دفعہ یہ پڑھ سکتا ہے اپنے رقوع اور سجدے کو لمبا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد شم یرفع یرفہ پھر اپنے سر کو بلند کرے اور کہے سمی اللہ لی من حمیدہ و یقول و مقتم اور مقتدی کہے ربنا نا لقل ہم اور پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر کہے وہ اور پھر سجدہ کرے اور رکھے اپنے سجدے کے لیے جائے تو رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اور رکھے اعلیٰ وجہ اپنے چہرے کو اعلیٰ کفائی ہی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے درمیان وہ ساجدہ اعلیٰ انفی ہی جب ہی اور سجدہ کرے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر وَقتصرعلیٰ اہد ہیما اور اگر اقتصار کیا ان دونوں میں سے کسی ایک بر جا عند ابھی حنی رحمه اللہ تعالی یہ امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک جائز ہے دفع کرنا یہ جائز ہے وک لا یہ جوز الاقتصار و اعلیٰ عنفن الامنوزرین صحبین فرماتے ہیں کہ سجدہ ناک اور پیشانی دونوں ضروری ہیں کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے علامن عظرین ہاں کسی عذر کی وجہ سے اگر اکتفا کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس مسئلے کے اندر جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ بھی صہبین کے قول پر ہے وہ سَجَدَ سجدہ قَوْرِ قور ہی اور اگر سجدہ کیا اپنے امام کے بل پر قور کہتے ہیں بل کو جیسے وہ امام کا بل باندھا ہوتا ہے نا آگے سر سے ایسے بٹ جسے کہتے ہیں او اوعلیٰ فادلی سعبی جازا یا اپنے بچے ہوئے کپڑے پر سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے بعد وہ یوبدی اور زہر کرے اپنی دونوں بغلوں کو زہر کرے اپنی دونوں بغلوں کو اور ججافی بتن ہو عن خف خف ہی اور جدا رکھے دور رکھے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اور متوجہ کرے اپنی پاؤں کی انگلیوں کو نحو قبل تھی کی طرف یوجہ اسابیا رجلئی ہی ناہول متوجہ کرے اپنے سجدے کی حالت بیان کر رہے ہیں سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبل کی طرف جتنا ہو سکے تو توجہ کرے اور پھر یہ سجدہ کرنے والا شخص اپنے سجدے میں کیا کہے وہ یقول فی سجوده کہے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلا ثلاثا وذالک ادناه تین مرتبہ کہے یہ ادنا ہے اس سے زیادہ کہنا چاہے جیسا کہ میں نے پیچھے کہا تین مرتبہ کہے سات مرتبہ کہے پانچ مرتبہ کہے تاک مرتبہ کہنا چاہے اپنے سجدے کو لمبا کرنا چاہے تو لمبا کر سکتا ہے سما یارفا اور پھر اس کے بعد اپنے سر کو بلند کرے اور بلند کرتے ہوئے یو قبر و بھی کہے و عیدا و عیدا تامانہ جعلی سن اور جب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کب بڑا پھر تکبیر کہے دوسرے سجدے کے لیے وسا پھر دوسرا سجدہ کرے وہ تامن ساجدن اور جب دوسرا سجدہ مطمئن ہو کے کر لے کب برا پھر تکبیر کے وسطوا قا امن علا سدوری ہی اور پھر سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے دونوں قدموں کے سینے پر یعنی جو انگلیوں کے نیچے والا تلوہ ہے تلوہ جو ہے یہ نیچے والا ان کے جی اس کو سینہ کہتے ہیں اگلے حصے کو اس کے اوپر زور دیتے ہوئے ایسے سیدھا کھڑا ہو و اللہ ك دوں بیٹھے نہیں یعنی یہ یہ جو یہ قاعدہ اصطراحت کہہ رہے ہیں سجدے کے بعد تھوڑی دیر ایسے بیٹھنا اور پھر کھڑا ہونا ایسا نہیں اور ساتھ ہی فرمائے کہ و اللہ یا تمیدو بید ہی عالل عارضی اور نہ ٹیک لگائے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین پر یعنی سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین پر ٹیک بھی نہ لگائے آگے فرمایا کہ وہ یف آلو فر تھی اور کرے دوسری رکعت میں مسلو ما فالفل اولا یف آلو فر رکعت ثانیہ تھی مسلو ما فا لفل اولا پہلی رکعت میں بھی ایسا کرے جیسا کہ اس نے دوسری رکعت میں بھی ایسا کرے جیسا کہ اس نے پہلی رکعت میں کیا ہے دوسری رکعت میں بالکل اسی طرح کرے جی اللہ مگر فرمایا کہ نہ تعاوض پڑھے اور نہ تسمیہ پڑھے اور ولا یرفاؤ يدہ ہو اور نہ ہی اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اللہ في تقبرعت اولا مگر پہلی تکبیر کے اندر و ادار رفعہ یعنی جو پہلی رکعت میں تقبیر تحریمہ کی ہی ہے صرف اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرے دوسری رکعت میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کرے پہلی رکعت اور دوسری میں یہ تھوڑا سا فرق بیان کر دیا ہے کہ پہلی رکعت میں شروع میں سنا بھی پڑھیں گے تعاوذ بھی پڑھیں گے تسمیہ بھی لیکن دوسری رکعت میں سنا تعاوذ تسمیہ اور شروع میں تقبیر تحریمہ میں جو ہاتھ بلند کیے گئے ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے وہ ادعفہ رسحمن سجدتی ثانیہ پھر رکعتِ ثانیہ اور جب دوسری رکعت کر لی اور سر اپنا بلند کیا اٹھایا اپنا سر دوسرے سجدے سے دوسری رکعت میں اف تارا شاہ اب اس کے بعد اس کے بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ بیٹھنا کس طریقے سے یعنی جب آپ کی دو رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں تو آپ نے کس انداز میں کس طرح بیٹھنا ہے یہاں سے اس بیٹھنے کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں تو فرمایا کہ تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دوسرے کات میں پھیلائے اپنے بائیں پاؤں کو پھیلائے افطارا شاہ پھیلائے اپنے بائیں پاؤں کو فجالا سے علیحہ بس بیٹھ جائے اس کے اوپر اور کھڑا کرے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا نہ صبل یمنا نہ کھڑا کرے دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور پھر فرمائے کے متوجہ کرے اس کی انگلیاں نا حول قبلتی قبل کی جانب اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اور پھیلائے اپنی انگلیوں کو اور پھر تشاہد پڑھے یعنی کیا مطلب جب دو ضانو ہو کے بیٹھ جائے گا اپنی رانوں پر ہاتھوں کو رکھے اور کشادہ کھلا رکھے اور ان کا چہرہ جو ہے قبلیوں کا قبلوں کا منہ انگلیوں کا جو منہ ہے وہ قبلے کی جانب رکھے سم میں یہ اور پھر اس کے بعد فرمایا تشاہد پڑھے اور تشاد کیا پڑھے گا دیکھیے وسلم وات و طبات السلام علیہ کا رحمۃ اللہ وبرکات السلام علیہ اشہد اللّہ اشہد اللہ الہ, اللہ, اللہ, الہ, اللہ, اللہ, الہ اللہ و اشہد ان محمد عبده نا ابدل اور نادیادہ کرے اس پر قاعد اولا میں اور پڑھے آخری دو رکاتوں میں صرف صورت فاتحہ بفات حت الکتاب ہی بس آخری دو یعنی تیسری اور چوتھی رکات میں صرف صورت فاتحہ پڑھے اس کے علاوہ نہ پڑھے پیدا جلا صفی آخری سلاد جب آخر نواز میں بیٹھ جائے جل بیٹھے تو وہاں کیسے بیٹھے جلس کما جل صفی الا ایسے بیٹھے جیسا کہ پہلے قاعدے کے اندر بیٹھا تھا و شاہد پڑھے اور وصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے و دعا بما اور پھر دعا مانگے لیکن دعا بما جو چاہے اور ان میں سے ہو جو الفاظ قرآن کے مشاب ہو جو دعا الفاظ قرآن کے مشعے ہو یا فرمایا کہ وہ دعا ادعیہ معصورہ میں سے ہوں یعنی جو حدیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں ہوں اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا اور نہ مانگے ایسی دعا بیما بیما یوشب کلام الناس جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو ایسی دعائیں نہ مانگے اور آگے فرمائے کہ صوماء یوسلم عن ان یمین ہی پھر سلام فر اپنی دئیں جانب اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر سلام فران سار ہی اپنی بائیں جانب اسی کی مثل یعنی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آگے فرمائے کہ ویوجہ رب القراتِ فلفجر فجر کی نماز میں قرأ کے اندر جاہر کرے گا اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکاتوں میں بھی جہر کیا جائے گا پھر رکعتعین اولین مل مغربی ولاشا مغرب اور عشاء کے اندر پہلی دو رکاتوں میں کیا کراط کرے گا ان کا نہ اماماً اگر امام ہے اور ایستا پڑھے کرے جو پہلی دو رکعتوں کے بعد ہے یعنی تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر ایستا کراعت کرے وہ انکانفریداً اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ وہ مقیت اس کو اختیار ہے و ان شاء اگر جائے تو جہر کرے لیکن جاہر کیا کہ شرط لگا دیے وس ماں ہو اتنا جہر ہو کہ اپنے تک ہو بس خود سن سکے باقی زور سے نہیں کہ پیچھے والے بھی یا دور والے بھی ساتھ بیٹھے والے بھی کمرے والے بھی سن سکے ایسا نہیں وہ ان شاءفت اور اگر چاہے تو خاموشی رہے ایستاف پڑھے اور ایستا امام قیرات کرے ظہر اور عصر کی نماز میں اور ویتر کی تین رکاتوں میں آگے بلکہ وطر کا الگ ہے کیونکہ وطر کا حکم رمضان کے اندر الگ آتا ہے تو اس لیے ظہر اور عصر کے اندر امام ایستا پڑھے اور وطر کا حکم بیان کریں کہ ویتر تین رکاتے ہیں نہ فاصلہ کرے ان کے درمیان سلام کے ساتھ یعنی وہاں دو رکاتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا بلکہ تین رکاتیں پڑھنی ہیں اور قنوت پڑھے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پورا سال یعنی پورا سال اس یہی طریقہ ہے تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعا قنوت پڑھ لے وہ یکراؤفی کل رکات منل وطری فاتحت الکتابی و صورت ماح اور اس کے وطر کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ وطر کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے ساتھ ایک اور صورت ملانی پڑے گی پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی تیسری رکعت میں بھی وہ ادا ارادہ آئیں اور جب ارادہ کرے تیسری رکعت کے آخر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنے کا کب برا تکبیر کے وہ رفا ہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے سم مکانا پھر اس کے بعد قنوت پڑھے ولا یکفی صلا غیرہ اب اس دعائے اس نماز قنوط جو ویتر کی نماز ہے ویتر کی نماز کے علاوہ دعائیں قنوت باقی کسی نماز میں پڑھنا مشروع نہیں ہے باقی کسی نماز میں نہ پڑھے آگے فرمائے کہ ولی صفی شعیّناتی اور نہیں ہے کوئی شع نماز کے اندر کوئی معین قراد کرنا کہ نہ جائز ہو اس کے علاوہ یعنی یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ نماز کے اندر کسی ایک معین صورت کو مقرر کر لیں اور اس کے علاوہ پڑھنا جائز نہ ہو بلکہ پورے پورے قرآن مجید سے جہاں آسان ہو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور آگے فرمایا مکرو ہے یہ کہ پکڑے کسی صورت کو معین کسی نماز کے لیے اور نہ پڑھے اس کے علاوہ اس کے اندر و لا یک رفیح رہا یعنی اس نماز میں اس کے علاوہ کوئی کراط نہ کرے یعنی صرف ایک ہی صورت پڑھتا رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور قرأۃ نہ کرے یہ بھی مکرو ہے بلکہ صورتیں تبدیل کرتا رہے کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے جہاں سے آسان لگے تو اس لیے کم از کم اتنی صورتیں یاد ہوں جو نماز میں قرعات کی جا سکیں اور نماز کے اندر ادنا قرأات و ادنا ما و من فی سالاتی ادن کراط وہ جو کافی ہو جائے قرأۃ سے نماز کے اندر مایت ناول اسم القرآنِ آئندہ بھی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی وقال ابو یوس و محمد لا یجوز و اقلاع یعنی امام ابو حنیفہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اتنی قرأۃ ہو کہ جس کو قرآن مجید کا نام دیا جاتا ہے وہ اتنی قرآ نماز کے اندر جائز ہو جائے گی لیکن امام ابو یوسف و امام محمد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جائز تھوڑی کراعت کرنا لا یہ جوز من ثلاست ایامین کثار یعنی تین چھوٹی آیات سے کم تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اوآیت طویل یا ایک لمبی آیت سے کم تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اور اس صورت میں جو فتویٰ ہے فتویٰ بھی امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ کے قول پر ہے اور نقرات کرے مقتدی خلف الامام امام کے پیچھے و من اراد دخول, دخول ہوں جو شخص داخل ہونے کا فی صلا غیر ہی اپنے سے غیر کی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے یہ تاج وعلیٰ تو اب وہ دو نیتیں کرے گا محتاج ہوگا دو نیتوں کی طرف ایک نماز کی نیت کرے گا اور نیت المتطاب مطابعاتی اور دوسری مطابعات کی مقتدی بننے کی نیت کرے گا کہ میں فرض نماز زہر پڑھتا ہوں ایک نیت اور دوسری یہ نماز یہ نماز میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں یہ دوسری نیت کرے گا تو یہ دو نیتیں یہاں کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا آگے اس کے بعد باب الجماعتی یہاں سے جماعت کو باب کو بین کر رہے ہیں دیکھیں والجماعت و سنت سننا تو معقدہ کہ جماعت سننا تو معقدہ ہے جماعت پانچوں نمازوں کے لیے سنت مقدہ علی عن ہے سنت معدہ علی عین کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں ہر ایسے مسلمان کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے جو بالغ عاقل آزاد اور جماعت میں حاضر ہونے پر قادر ہو اس کو کوئی شریع عذر عضر اور معنی لاحق نہ ہو اس کا جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے سنت موقعہ علی عین کا مطلب یہ ہے اور نماز تراوی یہ سنت موقعہ کی کفایہ ہے یعنی اگر ایک محلے کے کچھ لوگ مل کر نماز تراوی با بجماعت ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے جماعت کی جو سنیت ہے وہ ثابت ہو جائے گی البتہ نفسِ تراوی سنت موقعہ عالل عین ہے کہ جس کا تارک جو ہے وہ گناہ ہوگا اور جمعہ اور عیدین میں شرط ہے اور امام اور فرمائے کسی کے ساتھ ماہ رمضان میں نماز ویتر جو ہے اس میں جماعت یہ مستحب ہے عیدین کے اندر اور جمعے کے اندر یہ شرط ہے، واجب ہے گویا کہ عیدین کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوگی جمعے کی نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں ہوگی البتہ وطر کی جو نماز ہے رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ یہ مستحب ہے اب یہاں دیکھیے یہ تو ہم نے متلقن جماعت کا حکم مختلف نمازوں کے اندر کیا ہے یہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے ویسے جماعت سنت موقعہ ہے اچھا جماعت میں امام سب سے پہلے کون ہونا چاہیے کون سا کس کو امام بنانا چاہیے فرمائے کہ اولا امامت کر کے اندر وہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو بسنتی سنت کا یعنی شریعت کا عالم و حم بس جو سنت اور شریعت کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو وہ انتصاو اگر وہ برابر ہیں سنت میں عالم فل العلم ہے فعق ہم پھر جو ان میں سے اچھی قرأات جانتا ہے وہ شخص کیا کرے اس کو امام بنایا جائے اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ انتصاو اور اگر قرآت کے اندر بھی سب برابر ہیں فاورا فا ہوں پھر جو ان میں زیادہ متقی پرہیزگار ہے اس کو امام بنایا جائے ف انتصاو اور اگر پرہیزگاری میں بھی سب برابر ہیں تو فصن لحم کہ جو ان میں سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا ہے یعنی جو ان میں سب سے زیادہ سنت پر بلکہ آسن لحم فرمائے کہ جو ان میں سب سے زیادہ عمر والا ہے بڑی عمر والا اس کا معنی ہوگاسن لحم کا معنی عمر سے میں بڑا ہونا وہ شخص اس کو امام بنایا جائے آگے فرمائے کہ مکرو ہے غلام کو آگے کرنا آرابی دھیاتی کو کہتے ہیں آگے کرنا اور فاسق کو آگے کرنا اور نبینے کو جماعت کے لیے آگے کرنا اور الزنا کو جماعت کے لیے آگے کرنا وہ ان تقدموں جازا لیکن اگر ان کو آگے کر لیا تو ان کی نماز جائز ہو جائے گی وہ یم بغیل لیکن امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ لا يطول بهم بصلات اور فرمایا کہ بھائی امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنی نماز کو لمبا نہ کرے مقتدیوں کے لیے یعنی جو پیچھے ہم نے کہا کہ ان کا اس لیے کہ امام جو غلام ہے وہ اکثر کام کاج میں کپڑے اس کے خراب رہیں گے عرابی مسائل سے واقف نہیں ہوگا فاسق گناہگار ہے لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے نبی نے کہ بھی مسائل ہیں کپڑے کے ولد و زنا سے بھی لوگ آری کریں گے آر کریں گے تو اس وجہ سے ان کو آگے مقدم نہ کیا جائے لیکن اگر کر لیا ہے کوئی عربی ماشاء اہل علم ہے اور پچھلی ساری صفات اس میں پی جاتی ہیں تو اس صورت میں ان کو آگے کرنا جائز ہے کوئی کراہت نہیں لیکن اگر یہ صفات ہیں اور پھر ان کو آگے کیا گیا یہ مکرو ہے ویم بغیل الامام لیکن امام کے لیے اگلا مسئلہ بیان کیا مناسب ہے کہ نہ لمبی کرے اپنی نماز کو اور مکرو ہے عورتوں کے لیے کہ وہ نماز پڑھیں اکیلی جماعت کے ساتھ اگر وہ کرنا چاہتی وہ انفعال نہ اگر جماعت کرانا چاہتی ہیں تو پھر ٹھہرے ان کی امام ان کے درمیان جیسا کہ قلعات جیسا کہ اے, ننگے یعنی ننگے سب لوگ ہیں کپڑے نہیں ہیں نماز وماف نہیں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو ننگا امام ہے وہ درمیان میں ٹھہرے گا اسی طرح عورتوں پر جماعت نہیں ہے لیکن اگر عورتیں جماعت کے ساتھ خود نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر جو ان کی امامہ ہوگی وہ درمیان صف میں ٹھہرے گی وہ اگے صف میں نہیں ٹھہرے گی آگے فرمائے کہ وہ منصل اللہ واحدن جو شخص اکیلے نماز پڑھے اکیلے ایک کے ساتھ تو کھڑا کرے اس کو اپنی بائیں جانب اور اگر دو کے ساتھ پڑتا ہے تو پھر وہ دو آگے اس کو آگے کھڑا کرے یعنی خود پیچھے کھڑا دو خود پیچھے کھڑے ہوں اور امام کو آگے کھڑا کرے آگے فرمائے کہ نہیں ہے جائز مردوں کے لیے کہ وہ اقتدا کریں اور عورت کی یا بچے کی یعنی عورت جماعت کرائے پیچھے مرد پڑھیں یہ جائز نہیں عورت اقتدا کرائے آ, یعنی پیچھے مرد نماز پڑھیں اور بچہ نماز پڑھائے یہ بھی جائز نہیں لیکن اگر سب پڑھ رہے ہیں مل کے تو سب سے پہلے مردوں کی سب بنا پھر اس کے بعد بچوں کی سب بنائے مردوں کے بعد پھر اس کے بعد خنسا کی جسے ہم ہیجڑا کہتے ہیں خنسا کی اور پھر اس کے بعد عورتوں کی سب بنائی جائے یہ ایک ترتیب ہے صفوں کے اندر ان کو کھڑا کرنے کی یہ ایک ترتیب بیان کی گئی ہے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعفرم فرمائے ان اللہ تعالیٰ پھر یہاں سے وہ انقامت امرات العجم بھی راج ان سے ان اللہ تعالیٰ آگے ساتواں سبق پڑھیں گے جزاک اللہ و آخر الد رب العالمین